ترجعيش أنا مش بقيلي بعد ما سبت من بقيلي قلت تسيبي مش نسيكي ما ترجعيلي روحي باي ما ترجعيش أنا مش بقيلي بعد ما سبت من بقيلي قلت تسيبي مش نسيكي ما ترجعيلي روحي باي واحدة في جسمين بس افترقنا كان المفروض نكون سوا ليوم متنا بس انت اخترت طريق غريب عني وعنك سبتني في نص السكة ومشيت فجأة بعد الغياب وفي بعدي عنك لسه عايش وحيد بنسى في ملامحي وبنسى شكلي بس مبنساكيش برسم ملامحك جوا عقلي عشان خايف تغيب برسم ملامحك جوا عقلي عشان حبكاكيش مش بقيلي بعد ما سبت من بقيلي قلت تسيبي مش نسيكي ما ترجعيلي لي روحي بعيد أنا اللي بالوادي مستخفى أنا في اللحظة نن الواحد دايف ومش شايف إن أنا قادر أعيش حياتي دايما بالي ترجعيش أنا مش بقيلي بعد ما زبت من بقيلي قلت تسيبي مش نسيكي ما ترجعيلي روحي بايلي ما ترجعيش أنا مش بقيلي بعد ما زبت من بقيلي قلت تسيبي مش نسيكي ما ترجعيلي روحي بايلي